Oletan, että kaikki kuuluu, joten tervetuloa Tampereen vapaa-ajattelijoiden vapaa liveen Ja tällä kertaa meillä on aiheena Joulu kuuluu kaikille muille paitsi kristityille. Ja tähän jälkimmäiseen kanettiin, jota ei ollut näissä meidän ennakkotiedoissa, niin tulee paneutumaan vähän enemmän tässä. Mutta. Mä pidän nyt tämmöisen 15 minuutin alustuksen, minkä aikana mä yritän esittää, että vaikka Suomessa on vaikka evankelis-luterilaisen kirkon toimesta, on saatu valtaosa kansasta uskomaan, että joulu on kristillinen. Heidän legendaarisen kurunsa Jeesuksen armorikas syntymäjuhla ei meille kaikille tutut joulun perinteet suinkaan kumpua kristinuskosta, vaan ovat paljon sitä vanhempia. Ensimmäiseksi haluan kumpikin varmistaa, että äänet kuuluu striimiin. Ei, ainakaan kukaan sanonut, ettei kuuluisi. <härä> Se on hyvä niin, niin. merkki. Kysy vaikka, että kuulu. No niin. Kuulu. No ensin aloitetaan. Jouluäänet. Joo, hyvä. Hyvä. Eli kun tekniikka pelaa, niin ei kun mennään eteenpäin, niin kuin mummo lumessa, tänään vähän märässä. Tänään nimittäin talvipäivän seisaus. 21.12. Vuoden pimein päivä. Tuhansia vuosia on pidetty erilaisia valojuljuhlia just tänä samana päivänä. Ehkä myös Lusian päivä, joka nykyään on kyllä 13.12, niin on saanut nimensä latinan sanasta luks. Eikä suinkaan jostain kristillisestä, kaunista sadusta nuoresta naisesta, jota ei saada raiskattua eikä muutenkaan pantua hengiltä. Silmäpuhkota ja ne pullahtaa takaisin, eikä meinaa ottaa lusia edes syttyäkseen roviolla. Oikeastaan kaikilla muinaisilla kulttuureilla, niin kuin mä sanoin, Lähi-idästä Pohjanperukoille asti on ollut tähän aikaan sijoittuvia juhlia. Turnaalia ruomalaisilla, täällä pohjoisessa kermaanisilla ja skandinaavisilla heimolla juule, tammusjuulia vähän tuolla idemmässä ja niin edelleen. Sitä juulestahan tulee tää meidänkin nykyään vielä käyttävä sana joulu. Eli ensimmäinen todiste siitä, että joulu ei kuulukaan kristillisille vaan kaikille muille. No niin. äh, Talvipäivän seisauksen aikahan aurinko paistaa kohti suoraan eteläisimpään mahdolliseen kohtaan, eli Kaurin kääntöpiirille. Se on tuossa, kuvitelkaa maapallo näin tähän eteen. Silloin maapallon pohjoispuoli saa kaikkein vähiten valoa, ja tämä on ihan varmasti huomattu muinaisina aikoina jo, ja auringon jälleenpalautumista on syytä juhlia. Ehkä joku samaani on vetänyt överit jollakin äh, punaisella kärpässienellä ja kertonut, että se on käynyt jumaliensa kanssa puhumassa, ja ne lupasivat, että valo palaa, ja sitä juhlitaan. Näin syntyy myös erilaisia uskomuksia ja uskontoja. Vuonna 354 sitten kaikki muuttui kristillisen kirkon osalta, koska rooman keisari Konstantinus oli siinä luonut tuommoisen uuden uskonnon yhdistelemällä kristinuskoa ja roomalaista aurinkokulttia. Ja silloin vuonna 30, 354 Rooman piispa Julius ensimmäinen määräsi, että Kristuksen syntymäpäivää pitää juhlistaa nimenomaan 25. joulukuuta ja sen tulee korvata pakanallinen saturnalia, joka yllättäen oli juuri sillä paikalla. Siitä lähtien erilaiset kristilliset suuntaukset on vuoron omineet ja hylkineet tätä keskitalven juhlaa. Vuonna 1642 Englannin puritaaninen parlamentti, siis ei kirkko, mutta tavallaan kirkko, puritaaninen parlamentti, tarkoittaa sitä, että suurin osa parlamentin jäsenistä oli puritaaneja. ja ne kielsi joulun juhlimisen, koska se johti suunnattomaan tapain turmelukseen. Sen jälkeen maassa alkoikin sisällissota, mutta se ei välttämättä ihan pelkästään johtunut tästä. Suomessa Jehovantodistajat ei juhli joulua eikä paljon muutakaan, ja siinä vedotaan raamattuun. Toisessa muosiksen kirjassa kuulemma sanotaan, että Jumalaa loukkaa se, että häntä yritetään palvoa tavalla, jota hän ei hyväksy. Se, mistä Jehovantodistajat tietää, minkä Jumala hyväksyy, niin no siis totta kai tietää. No, Joulun tapoja ja asioita, mistä joulu tunnetaan, jouluvaloista, mitä meilläkin täällä on aika runsaasti. Kynttilät ja muut keskitalven pimeimmällä hetkellä synkkyyttä karkottavat, valot ja roihut, ne tuskin vaatii mitään sen kummempaa tarkoitusta. Voit muuten kuvata välillä muitakin. Koko ajan Noin. välillä. <tos> <tos> ne tuskin ta tarvitsee mitään sen kummempaa tarkoitusta, muuta kuin pimeän karkoitusta. Ja kirkon mielestä tietysti kynttilät levittävät sanomaa Jeesuksen syntymästä mutta mikäpä kirkon mielestä ei niin tekisi. Toki kynttilä on verraten uusi keksintö, joten sitä on helppo kansalle ollut syöttää sellaisena kuin se on, jumalallisena. Nykyään kynttilät on aika tavanomaisia, mutta suomalaiselle kansalle ö, muinaisina aikoina kirkon joulukynttilöillä harjoitettiin taikuutta. Eli keväälle päästettiin lehmiä, niin niihin hierottiin jouluna kirkosta varastetuista kynttilöistä vahalla. Ja joulun väki eli taikavoima toi Karjalle hyvän laidunvuoden ja suojasi niitä kateellisten pahalta tahdota. Eli siinä sotkeutuu kristin ja taikausko keskenään näppärästi. Antiikin Roomassa sitten lahjojen antaminen, mennään seuraavaksi näin. Niin se oli semmoinen perinne, joka liittyy juhlaan nimenomaan. Ja se taas on Saturnalia periytynyt aikaisemmasta kronia tai kronosjuhlasta. Ja nämä on kummatkin siis paljon kristinuskoa vanhempia. Pohjolassa viikingeillä oli esikristillisellä ajalla kaamoksen keskellä tapana juhlia talvipäivän seisausta, mikä tänään siis on. Ja annettiin ihan pieniä lahjoja, se voi olla vaikka joku nappi. Mutta tärkeintä oli se, että piti ensin äh, lukea arvoitus ja lahjan saajan piti ratkaista se arvotus ennen kuin se sai sen lahjan. Ja tämä on mielenkiintoinen juttu monessa perheessä, sitä harrastetaan vieläkin meillä esimerkiksi kotona. Joululahjoissa on ollut runo tai loru tai arvoitus, joka viittaa siihen, mikä siellä sisällä saattaa olla. Kirkkohan selittää joululahjojen alkuperän Satun itämaantieteistä, tai sitten Pyhään Nikolaukseen, joka oli jonkun muinaisen Turkki-Kreikka-alueella, muistaakseni jolleen, alueen piispa, ja hänellä oli tapana heitellä kultarahoja rahoja ikkunasta köyhän perheen tyttärille. Herää kysymys, miksi juuri tyttärille? No, Tämä kaveri oli sitten kristinuskon mukaan Köhö. joulupukin esikuva. Eli joulupukki. No, Suomessa ja viikikikikulttuurissa on keikrinsadon korjuun aikana, toisaalta keskitalvella, josta myöhemmin kristinuskon pyhimyskalenterin mukaan tuli nuutinpäivä, niin pyörin aika pelottava hahmo, jolla saattoi olla sarvetkin. Kovas oli jo omaa viinaa ja pelottelemaan lapsia. Pukille piti antaa lahjoja, eli näin päin, että aurinko palaisi. Ja Aurinkohan saa viljan kasvamaan, jolloin niin kuin ehkä ajatellaan, että voisiko siitä olla jäänteenä tämä olkipukki. Tosin ehkä se on mieluumminkin Thorin symboli. Joka tapauksessa mielenkiintoista, että kun punatakkista pukkia, tässä meillä on punasta väriä nyt kaikilla, niin laitetaan, että se on Coca-Cola-komppani keksinyt. Mutta sen on kumminkin suunnitellut mainosgraafikko Hardon Sumplum, joka on saattanut ammentaa ahvenanmaalaisen isänsä suvun puolelta pukin ulkoasusta. Ja pukkihan oli jo paljon ennen Coca-Cola-pukkia täällä Pohjoismaissa ni niin joskus punainen, joskus sininen. Jo siis ennen kokispukkia. pukkia. No entäs tontut? Meitä on tässä nyt monta. Aiemmin tontuthan oli taloista ja eläimistä huolehtivia haltioita piti ne oli välillä vähän ilkeämielisiäkin, niille piti antaa taas näinpäin niille lahjoja että ne suojelisi. Joulupukin apulaisiksi ne on siirtynyt joskus 1900 luvun vaihteessa ja sitten ne alkoi hääriä tallien riihien sisään joulupukin apulaisina ja teki joululahjoja ja vahti sitä että lapset on kilttejä. Tonttu ja hiippalakki, tämmönen, joka pukinkin päähän nykyään yleen laitetaan ennen se oli karvareuhka. Ja sekin juontaa juurensa esikristilliseen aikaan ja se on symboloinut aina välillä niin kuin velhoja. Sellainen oikein kunnon hiippalakki tälleen Mutta <tosti> <tosti> <tosti> tota, niin esimerkiksi ä, Roomassa ja monessa muussa ihan Euroopassa keskiajalla niin hiippalakki on symboloinut vapaata miestä. Naimisissakin olevat saa sitä näkyään kuitenkin pitää. Ehkä vapaa mies ei tarkoittanut kuitenkaan sitä. Mutta varmaankin näistä perinteistä piispatkin on sen itsellensä sitten sen hiippalakin perineet. Tuskin kuitenkaan teemyssyä ovat päähänsä laittaneet. Entäs joulukuusi? Äh, kristityt sanoo, että pimeän, kylmän ja kuoleman keskellä kuusesta on tullut paratiisin elämänpuun symboli. Sitä kodeissa se kertoo todellisesta elämänpuusta, eli Kristuksesta. Joka antaa ikuisen elämän. Ja tähti Latvassa symboloi Beethovenin tähtiä. Oh. Oh. <tos> <tos> Joka johdatti paimenet talvella. Jeesuslapsen äh, Jeesuslapsen tykö. Lokakuun jälkeisessä Israelissa ei enää voi pitää paimenia, tai siis lampaita ihan tiedoksi. Israel ei ole sellainen paikka, jossa saa 6,25. Ne on nykyään kebabi. Niin, siellä, siellä sataa myös lunta itse asiassa, että siinä mielessä. Mitäs me pienistä? Puuta kiertävä serpenttiini, niin sehän on luonnollisesti sitten se käärme, joka ei Eevalle sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta niitä hedelmiä, jotain ne pallot, mitkä siellä roikkuvat. Näinhän se selitetään. No, ikivihreitä puitaan siis muinaisesta ajasta lähtien pidetty sisällä pimeän ja kylmän Keskellä. ja muinaisit babylonialaiset pystytti kikivireitä havupuita baalin semmoisiksi vähän fallisiksikin symboleiksi sinne ö, Baalista myöhemmin tuli sitten se Tammusjuhla ehkä sieltä saksan sana Tannenbaum Toisaalta voihan se olla Suomessa lähtöisin karsikkoperinteestä myöskin Suomessa ö, keskikesääkin juhlistetaan koivusaloin ja aiemmin Suomessa oli tapana pystyttää puun nimipäivää varten. Öö, ja ensimmäiset joulupuut Suomessa, mitä tuli sitten niin Saksasta tavallaan se perinne, ne ripustettiin katosta roikkumaan. Samaa tehdään nykyään monessa kissataloudessa. Vaikka se ei estä kissaa menemästä siihen kuuseen, niin se estää kuitenkin sitä kuusta kaatumasta. No, toinen mahdollinen perinne, että joulupuu saattaa tulla jouluhalosta eli juulelogista. Siihen voi viitata sekin, että aika monessa perheessä edelleen se joulukuusi karsitaan tai jätetään sellaisenaan odottamaan sitten juhannuksen kokkoa. Ja, ja tosiaan niin meillähän on ne koivusalot, mitä me laitetaan juhannuksenakin tuonne ovien pieleen, että kai se kaikki voi tavallaan olla jotain muutakin kuin vain symbolia Jeesuksesta. Ja niin edespäin. Tarjoulu pelaa. No, karsikkoperinneestä voidaan puhua sitten myöhemmin lisää. Entäs piparkakuta? No sehän on varsin kristillistä, koska tämmöinen kaupallinen leipomo ö, on Eurooppaan syntynyt luostarien ansiosta. Varmaan myöskin semmonen leivonainen kuin munkki on tullut sieltä. Tai jos ollaan, ö, tota, niin, eikös se no, ole tota, niin, piispan munkki sitten toi, on meillä Berliinin munkki, Suomessa, niin Turussa se on niin. anteeksi kaikille turkulaisille. <köhön> <köhön> <köhön> Mutta siis se on tuoksuva maistuva, se on vähän mausteinen, kalliita mausteita, mitä on ulkomailta tuotu. Se on hirveän vanha leivonnainen. Egyptissä oli jo unajakakkuja, jotka oli maustettu. Ja pipareiden leipominen ja lahjaksi antaminen on ollut perinne kauan ennen kristillistä aikaa. Niitä on käytetty onnen toivotu toivotuksena, niillä on saatettu välittää viestejä. Ja semmoinenkin hurja tarina on, että silloin kun joku on ollut uhrattavana, siis telotettavana tai ihan siis ihmisuhrina aikoinaan, pakanat, jotka sellaista tekivät, niin on piparkakkuja saatettu tehdä tänne henkilön muotoon jotenkin ja niitä sitten jakaa siellä. Se kuulostaa kamalalta, äh, ei kuulosta kauhean kristinuskoselta, paitsi että eipä ne ihmisuhrit taida kovin kaukana sitä kristinuskostakaan olla. Onneksi ei enää nykypäivänä, kiitos siitä. Entäs kinkku? Sehän on hirveän mielenkiintoista, että Skandinaaviassahan varsinkin kinkku muualla enempi kalkkuna tai joku paisti. Niin se on tietysti kirkon mielestä varmaan sekin Jeesuksen kunniaksi, että syödään sikaa, vaikka Jeesus oli vissiin juutalainen. Mutta no, semmoinen mielenkiintoinen kristinuskon kaunista sanomasta kertova legenda on, että joskus aikoinaan Euroopassa sillä pyrittiin paljastamaan piilojuutalaisia. Se on kans osa kristinuskon kaunista historiaa, että jostain syystä juutalaisista ei ole pidetty. No, todellisuudessahan joulukinkku on erittäin vanha keskitalven uhriruoka. Skandinaavinen Freyr-jumala, joka oli hedelmällisyyden ja sadonkorjuun jumala, yhdistettiin sikoihin, eli sika oli hänen pyhä eläimensä. Ja sen vanha juhlapäivä Skandinaaviassa oli 26. joulukuuta. Jännää. No miten sitten muuten yleensyönti ja mässäily ja yleen juonti? Alun perin Kekrin, eli sadonkorjujujuhlan aika on ollut osa suomalaista joulujuhlaa, tämä yleensyönti paljon ennen kristinuskon Suomeen tuloa. Ja sittenhän niitä yhdistettiinkin keklin perinteitä pukkeeneen kaikki ne kristillisen joulun juhlimiseen. Ajatettiin, että se mäsäily mahdollistaa paremman sadon sitten tulevana satokautena. Ja viina on juotu, mutta toisaalta, jos ö, isäntäväki jousipäissä jouluna kaatuuli tuvassa, niin kaatuli sitten varmaan myös seuraavan kesän viljapelloillakin. Eli tämmöinenkin perinne siinä on. Ja tämmöisiä joulun paikoja tai siihen liittyviä asioita älä on hyvä. Niin öö, muutamia taikoja tässä vielä. Eli linnulle jouluna pitäisi tarjota jyviä, jolloin linnut ei sitten söisi tulevaa satoa, ja jyviä riittäisi myös ihmisille sadonmuodossa. Tai sitten kun joulu aamuna ajetaan hevosilla kirkolle, niin se joka kirkon pihassa, kihassa, kirkon pihassa sai toiselta varastettua ratsupiiskan, niin se saa hyvän hevosonne seuraavaksi vuodeksi. Sitten jos nukkuu aattoyön kengät jalassa, niin käärmeet ei tule kesällä puremaan. Talossa säilyy hevos onni, jos tallitonttua muistetaan tapanipäivänä. Ja nykyäänkin tätä voi yrittää silleen, että vie vaikka pikkasen riisipuuroa autotalliin, jos vaikka ensi vuonna saa ferran. Sitten jos isännät ne juopottelee, niin vilja kasvaa hyvin kesällä. Ja jos joivat liikaa ja isäntä sammuu, niin vilja lakoa. Eli tässäkin kohtuus on ollut jo ennen puritaaneja ja kristinuskoa. Riiheen ovet on pidetty joulu-aaton yön auki, että tulisi satoisa kesä. Jos haluat hyvän ohrasadon, eli se mistä olutta tehdään, niin joulupäivän aamuna pitää jättää vainajille viinauhri. Ja jos joulusaunassa vihtoa niin paljon lehtiä jää iholle, niin siis jää paljon lehtiä iholle, niin varassa on, luvassa on siis varakas puoliso. Tarkoittaa varmaankin sitä, että naimaton henkilö tekee näin. Sitten jos jää vain lehden paloja, niin saa semmoisen henkilön, joka esittää varakasta, mutta oikeastaan on onkin. Ja sitten jos lehtiä ei jää ollen, iholle ollenkaan, niin tuleva puoliso on varaton. Ilmeisesti jos ei ole vihtaa, niin ei just puolisoakaan. En tiedä, tästä ei nyt myytti kerro. Ainakaan sen, minkä sain Googlesta selville. Naimattoman muutenkin aattojen ajaksi pitää kaikki ovet ja laatikot ja kaapit avata vasemmalla kädellään. Ja sitten yöllä unessa näkee tulevan puolisossa, joka sulkee ne, mitä jätti auki. No, joulurimppu. Se jätetään pöydälle koko joulun ajaksi ja syödään vasta kylvön aikaa keväällä. Se, tuota niin, no, koko joulun ajaksi ja syödään keväällä. Niin, Jaha. eli siis joulu on ehkä kestänyt pidempään tai tässä nyt tarkoitetaan sitä, että se on säilötty ilmeisesti jotenkin kuivattamalla, mä luulen. Juhannuksena... Sitten taas ne kaikki koristeena, siis juhannuksena käytetyt haavan ja pihlajalehdet on laitettu talteen, ja jouluna syötetään karjalle. Mä en tiedä, onko siinä sama juttu kuin naakat syö niitä käyneitä pihlajamarjoja tulee juovuksiin, mutta joka tapauksessa silloin luonnon kasvoima siirtyy eläimille maagisesti semmoisella väkevällä hetkellä, jota niin kuin tämä pimein hetki vuodessa on ollut. Sitten on vielä mistelin oksan alla suutelu joka nyt on amerikkalaisesta populaarikulttuurista tuttu, joka tuottaa onnea, mutta se tulee tuolta kelttiläisestä kulttuurista druideista. Oli esimerkiksi niin, että jos mettässä silloin keskisessä Euroopassa niin sattui sotajoukot tapaamaan niin, että oli niin kuin misteli, misteliä roikkuu sieltä puusta, niin, niin tota, niiden piti siksi päiväksi lopettaa sotiminen ja istahtaa yhteiseen pöytään tai nuotion ympärille. Ja Misteli on rauhan ja rakkauden symboli, että siinä mielessä se sopisi vaikka vapaa-ajattelijoiden Suomestakin löytyy nykyään misteliä ilmastonmuutoksen edetessä, se kasvaa muun muassa Turussa. Ja ehkä mä tähän vielä tämän mun alustuksen loppuun heittelen täältä, täältä tota niin vähän tämmöistä juttua joululauluista. Eli Aina niin veikeä Päivi Räsänenkin avautui joululauluista ja päivitteli sitä, kuinka kansanedustajat saa laulaa Jeesuksesta, mutta koululapsilta se on kielletty. Tämähän ei tietenkään pidä millään tavalla paikkaansa ja vapaa-ajattelijatkin Twitterissä kommentoi kyllä Päiville, että kukaan ei ole kieltänyt lapsilta laulamista jouluna. Ja ehkä se on hieman eri asia, jos päättäjät itse omasta halustaan laulavat joululauluja ja Jeesuksesta, kuin se, että lapset puoliväkisivät sinne. Raahataan, mutta olkoon se, se päiviränsä tällä kertaa. Se on mielenkiintoista, että aika moni kauneimmista ei ole uskonnollinen ja osa on sitten myöhemmin selkeästi lisätty, ainakin mun mielestäni, niin, tämä on nyt ihan mun omaa spekulaatiota, niin eri kirjoittajien kehittelemä uskonnollinen sisältö tai säkeistö. Mun mielestä hyvä esimerkki on joulupuol rakennettu. Kaksi ensimmäistä säkeistöä soljuu kielellä kauniisti, ja kolmannesta eteenpäin ei oikein sovien edes säveleen ne sanat, mutta vaan se Jeesus on ollut pakko saada sinne mukaan. Geo Sönneman, joka sen ö, on tekstittänyt vuonna 1876, niin on ehkä siinä uskonnollisten sanojen aikaan loppunut inspiraatio. en tiedä. Mä toki lauloin lapsena, että joulupuu on vaarastettu, poliisit on ovella, joulupukki hirtetty, nää roikkuu kuusen oksilla. Oi! Aika karmeita, mutta kuulostaa tukevalta kuuselta tai sitten on harvinaisen pikkuinen pukki ollut kyseessä. Tässä olisi nyt muutama joululaulu meille uskontoallergisille. Öö, omasta mielestä mun mielestä Jeesuksilla ja Jumalilla ei ole mitään taikavoimia. Ne on taruolintoja, mutta kyllä niiden mainitseminen saa karvat pystyyn. Mä koen olevani uskontoa allerginen siinä mielessä, että mä saan fyysisiä reaktioita, jos mä törmään paikoissa, joissa minun mielestäni uskonton ei pitäisi olla mukana, niin törmään siihen. Se muistuttaa kirkoja taikauskon vallasta, joka jyllää vielä edelleen Suomessa vuonna 2022. Ihan kunnolla. Tässä näitä olisi kulkuset. Koska meillä on joulu, eli Dementikkojen joululaulu. Oi kuusipuu, no onkos tullut kesä, nisse, polkka, porsaita äidin me kaikki, reippahasti käympi askelet sinivuorten yö, tonttuparaati ja tonttujen jouluyö. Ja sika. Mites Levi, the Mä Mati vähän vanhempia tähän, mutta kyllä sika ja niin edespäin. Jouluattona kännissä. Ja... Juuri nämä, Joo. Joulupukki pure ja lyö Emma Nummisen. <tos> mutta näitä kaikkia... Nytkin mainittuja juttuja, niitä yhdistää semmoinen iloisuus verrattuna jouluvirsiin mm. Toki komeita lauluja ja herkkää tunnelmaa saa sitten niin semmoisista äh, rationaalisesti ajattelevien normaalien ihmisten joululauluistakin, kuten, jotka on siis Jeesuksetta valmistettu, kuten Sylviän joululauluja, Tonttu ja sitten Rapakon takaa White Christmas, jossa toki nyt se Jeesusmessu on siinä nimessä, mutta kuitenkin, ja Silver Bells. Last Täällä tulikin heittot joulumaa puuttu tosta listasta, että siinä ei kuulemma lauleta. Mm, Joulukukkisuukon sai. Joulukukkisuukon sai kyllä. Joulukukkisuukon sai kyllä. ihme so siis mm, Se on kaunis. Kannattaakin käydä katsomassa Vapareitten Instagramista tämänpäiväinen päivitys, <höhö> johon meidän joulukalenterimme loppuikin. ja Siellä on QR-koodi, millä pääsee Semmoisen listaan, johon on kerätty hirvittävä määrä sellaisia joululaluja, joissa ei Jeesuksia ja Jumalaa turhaan ole mainittu. Tänä meidän keskitalven pimeimän päivän juhlana, joka on paljon vanhempi kuin kristinusko. Eli mä oon nyt yrittänyt esittää, että joulu, valtaosallisessa suomalaisista, ei ole hartaan kristillinen juhla, vaan perheen yhdessäoloa, muinaisten perinteiden sävyttämänä. Vietetään valon juhlaa keskellä pimeintä. Hetkeä ikinä. Okei, no nyt vuodessa vaan. Joulu kuuluu kaikille. Ja itse asiassa mun mielestä tuntuu siltä, että kaikkein vähiten se kuuluu kristityille. Joulukirkossakaan ei käy kuin kirkon jäsenistä, jos sinne pakotettuja koululaisia ei lasketa mukaan. Hyvä pukki. Tässä alustukseni ja nyt on sana vapaa. vapaa. osin. Täältä ottanut chatista muutamaan, että täällä kysyttiin tähän alustukseen liittyen yksi kysymys, itse kaksi. Bukilta kysyttiin ja tuntuilta, että mitä kuuluu. ja sen lisäksi kysyttiin, että onko pukki tarkistanut nämä faktat jostain ja sitten tuli myöhemmin ilmi, että olet myös googlannut. No kyllä. Google ja Wikipedia. <littuut> <littu> Erilaisia. <littu> <littu> siis en ole historioitsija, mutta tota. Niin, Kyllä pyrin aina parista lähteestä varmistamaan noita. Ihan pelkkää mututuntumaa on se joulupuun rakennettu juttu. Kaikki muu on jollakin tavalla. Meiltä taitaa löytyä, tuolta minne Jorjo käänsi katseensakin, niin Tampereen Vapareiden kirjahyllystä lähdeteoksia, joista voi tarkistaa myös Mä näitä asioita. Etsin sieltä lähinnä kirjaa perheenomat omat juhlat, joka Varsinaisesti keskittyy nimiäisiin häihin ja muihin, mutta siellä mainitaan vuotuisjuhlistakin näitä. Niin. Mutta ei nyt satu silmiin. Onko muita kysymyksiä? Sitten siellä? oli tota, yksi henkilö kirjoittaa, että tosiaan varsinkin englanninkielisissä joululauluissa on sellainen mielenkiintoinen seikka, että vaikka niissä olisikin sanaa Christmas mukana, niin ei ne välttämättä noin muuten ole uskonnollisia. Se on totta. Meillä, meillä on niin huomattavasti paljon uskonnollisempia. Meidän niin nää kodimaiset mm. joululaulut. En mä tiedä, että ollaanko sitten oltu niin jumalattoman pakanaudissa. Sitten tuli Tupla tripla, anteeksi, tripla taputukset anteeksi triplataputukset alustukselle. Jaha. Ja sitten Jori oli se. sanomassa jotain. Äh, joululauluista tuli mieleen se, että missä laulussa on tämä sitten leikitellään kuusen alla. Pitop, pitop. Niin. Tonttujen jouluja on se Koska sehän kertoo historiasta nimenomaan siitä, että kuusi on ripustettu kattoa, koska silloin voidaan leikitellä niin. kuusen alla. Niin, paitsi tontuttu voi olla pieniä. Niin. Ehkä joo, mutta ei tainnut olla tonttujärjestöt, jotka siinä laulussa tanssii. Sitten, Sitten haluaisin tuu, kertoa niin. tota, semmosen, ainakin luultavasti faktan, että Livessä oli tällä kertaa eniten porukkaa, mukaan lukien tietenkin täällä paikalla oli, ja niin kun Läsnä olevat katsojat, niin meitä oli 16 tällä hetkellä liveessä, mikä on vissiin ennätystään niin mennessä. Siis toista, toista eikö siis kolmatta kymmentä ihmistä? Kyllä, Mahtavaa. Eli voitaisiin ottaa ihan pienet sille. Hyvä me! Jee, lisää näitä! Ja pienet niin. sille muutenkin. No niin. Mä haluaisin kommentoida tuohon vielä tuohon joululauluhommaan, koska mä olen itse päiväkoti lasten äiti. Ja, ja tuota... Niin nyt just noussut keskustelun, että pitää niille lapsille opettaa sitä perinnettä ja itse rakastan näitä hartaita joululauluja. Että ehkä vähän on noussut pieni ärsytys niistä, että niissä on todella sitä semmoista. Niin. Semmoista sisältöä, jota en välttämättä niin paljon kaipaa, mutta kun ne on minulle lapsuudesta tärkeitä, niin tämähän onkin meissä vanhemmissa aika usein se, että me, me halutaan niille niinku lapsille se sama perinne, mikä, mikä me ollaan opittu niinku lapsuudessa. Ja se on tosi tärkeää vanhemmille, niinku päiväkotiikäisten ja kouluikäisten lasten vanhemmille, että et ne, sinne halutaan ne tietyt elementit, mitkä on itselle tuttuja siitä omasta lapsuudesta. Muistan kyllä semmoisen viisauden kanssa, että älä kasvata omia lapsia sellaiseen maailmaan, mihin itse kasvoit, koska he kasvavat aivan uudenlaiseen ja toisenlaiseen maailmaan. Ja se kyllä niin tulee palautteena mun lapsille, että jos mä niitä... Soitan niitä hartaita joululauluja, niin ne sanoo vaan, että tämä on kuolemamusiikkia. <tos> <tos> että he kaipaa enemmän niitä iloisia biisejä. Sitten oli hauska kats, kun yksi päivä soitoi Juiseleschisen Sika, tuli jostain listalta vaan. Ja sitten meidän, meidän tota, esikoinen 5 niin kuuntelin sitä vähän aikaa ja sanoi vaan, että tämä ei kyllä kovin jouluiselta minusta kuulosta tämä laulu, että sitten ne alkoi itse laulemaan että Sika, se kohta tapetaan, Sika, se kohta syödään. <tos> Tota, no, siis Perinteistä vielä. Tässä tää, mä olin nyt tää perhe-elämän niin Täällä mainitaan. Tuolka. Kyllä se oli meidän kirjastossa. Niin tuolla on kamera. Tän, täällä on, on kamera. Ka no, no, <tos> tota, tässä mainitaan muun muassa, että joulukukat on näin kylmässä ilmanalassa niin uutta perinnettä, että niihin ei ole li ehditty liittää mitään kristillistä symboliikkaa. <tos> että tavallaan kaikkeen muuhun se on niin kuin tavalla tai toisella saatu. Meille tuli jouluruusu tänä vuonna. Se on myös semmoinen, mikä ilmeisesti on niin kuin vanha jouluperinne kukka, niinku joulutähde. ja mikä se joulukaktus on myös aika vahva. Joo, meille tuli uutona itse se joulukaktus vasta tänä vuonna. Joo. Se on Meidän vaan kasvatti ihan helvetisti vartta ja en mä tiedä ehtiikö se kuolla ennen sitä. Meillä on varmaan liian kylmä, kun me säästetään sähköä. <gülä> mutta mutta tota, kyllähän nämä muutenkin kuvaa hyvin sitä perinnettä. Esimerkiksi joulupuuro on perinteisesti riisiä. Niin, koska, mutta sitä ole ollut. Niin, mutta siis on ollut, koska riisi on ollut kallista. Niin, niin mutta se, mutta... siis riisi on huomattavasti paljon kristinuskon jälkeen tullut? Suuntaan. On, on tosta kyl, ei, ei liity sinänsä. Uskontoon, mutta on niin mainio esimerkki siitä, koska nykypäivänä ohdosta tehty puuro on kalliimpaa kuin riisistä. Mm. Ja miten se ja muuten liittyy Kristinuskoon, että siellä joulupuuroissa, joka on riisiä, okei, okay, mutta siellä on manteli. Niin, ja sitten se saa toivoa, joka, eikö se nyt ole ihan on mm -hmm. Meilommi manteli kuin mantteli. Tai mankeli. <laughs> <laughs> <laughs> mutta, ja pukki, on unohdit yhden tärkeän. Tärkeintä että kun mä siis, on sauna niin. Tässä mä en ole ihan varma mikä teillä on toi niinku mä kotitonttu. Saat niin, niin sä unohdit tän Mä oon sauna, juurikin sitä että sitten kun on joulusaunassa isäntäväki käynyn niin, niin ja emäntäväki niin sinnehän sitten pitää mulle tuoda olutta ja niin. särvintä sinne saunaan että mutta ihmiset nykypäivänä vielä tuoda sellaista, mikä ei me pilalle siellä löydy? Sitten meillä oli täällä vähän paikalla katsoja kysymys. Tai... Niin mun piti kommentoida siihen näihin perinteisiin. Minusta niin tuntuu, että suurin osa jo, perinteiden vaalimisista johtuu siitä, että ihmiset rakastaa nostalgian tuntua. Mm. Että heillä on hirveä nostalgian kaipuu ja se nostalgia syntyy just niistä itselle tutuista asioista, mutta ei niille lapsille niinku tunnu missään. Ja sitten se, että haluaa, että nyt sellaiset asiat tuntuu mulle ihanilta, mitkä on ollut mulla lapsuudessa, niin mä haluaisin niinku totta kai mun lapsille sen saman tunteen. mutta ne voi saada sen jostain aivan muusta. Ei niiden tarvitse saada sitä siitä samasta asiasta. Tosin meillä on ollut niin vakiintuneet joulutavat pitkään, että siis ensinnäkin nyt on ihan kamalaa. Meillä on meidän ensimmäinen joulu mun vaimon kanssa, että me ollaan kahdestaan jouluaattona. Paitsi meille tulee kuulemma pukki käymään. Ja kaksi tonttua. Sen <laughs> niin, takia, tota, niin, koska pukikin pitää päästä kusella. Mennä... <laughs> Mutta, tota, niin, <laughs> joka tapauksessa. Niin meillä meillä niin vietetään nyt sit varsinaista joulua. Meidän kummakin lapset on siis appivanhempiensa luona äh, niin syömässä aaton niin Meidän joulu on nyt vähän niin kuin amerikkalainen. Tosin, äh, ei meillä. No, jaa, ehkä me laitetaan kuusen alle lahjat ja saavat sieltä kaikki hakea heti ne, mutta meillä on 25. päivä jouluateria. Mm -hmm. Joka on siis niinku tavatonta. Mutta sä ootko töissä jouluaaton, niin ei se ihme, ihme oo. Ei, ei, joo, ei, ei, totani, mä en ymmärrä mistä tämä joulupukki nyt tuli. Siis, Tähän on niinku ihan kamalaa etnistä profilointia, että totani, partanen ylipainoinen mies, joka on pukeutunut punaiseen ja sillä on hiipalakki päässä ja silmällä Heti oletetaan joulupukki oletettu. <tos> joulupukki oletettu. Niin, joulupukki mm. oletettu. <tos> Minun pointti oli niin kuin se, että kun perustellaan keväisin perustellaan suvivirttä, nyt jouluna perustellaan evankeliumia ja enkelitaavan esimerkiksi koulujen joulujulissa tai kevätjuhlissa. Nämä ovat niin lähellä mun sydäntä, koska, mm. <tos> koska kantelupukki. Niin, tota, ää, niin sitä perustellaan, perustellaan aina sillä, että eihän se kesäala, jos ei ole suvivirta, eikä se jouluala, jos ei ole evankeliumia, et, niin, et, niin tota, ää, kyllä se niille lapsille alkaa kuitenkin. Se voi alkaa jostain muusta, ei sen tarvitse alkaa siitä, että vaikka se on niille kaikille vanhemmille alkanut siitä. Mm. Mut to, toisaalta siis mä ymmärrän, että on, siis, mä oon itse sitä mieltä, että enkelitaivaan tai joku muu joululaulu, riippuen vähän mikä on mikä, mikäkin koulun tai omat lapsuuden perinteet. Mutta se suvivirsi siis siinä, e, e, se, kun ei tosiaan sillä Jeesuksilla ja Jumalilla, jos sen siellä on, niin eihän niillä nyt ole mitään taikavoimia. Se, että on se uskontoallergia, niin kuin itsellänikin on, niin kyllähän se niin pikkasen penni, mutta ö, niin kuin, se kuitenkin niin sävelne ja sanat, voisinhan se vaihtaa vaikka, oliko Paula Vesalo, joka on tehnyt toiset sanat siihen, joka on niin muuttunut. Meillä lapset joskus silloin kouluissa, niin ne kuulemma vaan sanoa aina elämä, kun sanottiin Jumala. Kukaan ei huomannut mitään, jos kuorossa jotain siellä on niin veisattu. Ja, ja tota, niin, en mä tiedä. Se, sävelhän siinä on tärkein. Mä oon kuullut, että yli 60 prosenttia ihmisistä ei edes kuuntele laulun sanoja niin ikinä. Siis muittenkin kuin suvivirren. Vähän semmoista. Turhanaikaista mun mielestä se tai Enkelitaivaan kanssa. Suurin ongelma on kuitenkin koulujen uskonnolliset tapahtumat, oikeasti siis kirkkokäynnit ja tuommoiset hartaudet, mutta mä ymmärrän kyllä hyvin sen, jos se korpeaa. Mut joka tapauksessa tänään oli ihana lasten koulu joululla. Ei ollut, Se ei ollut mutta se striimattiin, eli sen sai katsoa silloin. Ei saanut katsoa jälkeenpäinkin, Mut, ota, oli aivan ihana juhla ja siellä ei ollut yhtään mitään uskonnollista. Se oli niin kuin aidosti, se oli koko koululla ja kaikille aidosti iloinen ja, ja yhteisöllinen ja, ja semmoinen oikein hyvän mielen juhla. Ja meillä oli sama päikyssä, että se oli myös täysin uskonnoton ja ohjelmaa riitti ja kaikki viihtyi. Ja... Kaikille sopiva. Kaikille sopiva. Niin. Et... Itse haluaisin käyttää semmoista termiä aina kuin kaikille sopiva eikä uskonnoton. Tähän on perusteet, jotka te olette kaikki kuulu, mutta kerrotaan nyt niillekin, jotka ehkä vielä seuraa tuolta. Niin. on jotenkin, samaten kuin ateismi, ateisti, niin sehän niin määrittää ihmisen jonkun sen kautta, mitä se ei ole. Ja nyt sanotaan, että, että se, että, että me emme usko Jumalaan tai ole kristittyjä tai minkään muukaan uskontokunnan edustajia, niin se on niin häviävän pieni osuus omaa maailmankatsomusta, jos edes sitäkään. Kun taas uskovaisille ihmisille se on lähestulkoon koko maailmankatsomus ja koko elämän sisältö. Mm -hmm. niin, niin ei näitä oikein voi laittaa tavallaan tälleen... Jotenkin tuntuu siltä, että jos sanotaan, että joku on uskonnoton, niin lähdetään olettamuksesta, että uskonnollisuus olisi normi. Joten sitten mä itse haluan aina sanoa, että, että se on niin rationaalisesti ajatteleville normaaleille ihmisille sopiva. Mutta kun mä menen tuonne kautta Tonttu Tinderiin, niin siinä on niinku, se on paljon kuvavampaa, jos mä laitan siihen, että mä olen ateisti, kuin että mä laitan siihen, että mä oon normaali. Niin ja, se on sitten, totta. Niin ja sitten toisaalta, niin hu, voisiko sitä nyt hyvällä ammatunnollaan kukaan itseään normaaliksi kutsua? Niin, mä... voisiko kukaan ehkä luottavaisin mielin lähteä treffeille, jos se kumppani on sanonut, että minä olen normaali. <laughs> niin, niin. Niin, niin. niin miksi ne pitää erikseen niin painottaa? Joo, siis silleen, että en normaali sanoisi. En niin. ole normaalista hirveästi poikkeava. Niin. Teri Pratchettin yhdessä kirjassa oli sellainen tyyppi, jolla oli niin kuin ihan virallinen todistus siitä, että se on ihminen. Mm -hmm. Ja erää kysymys siihen, että minkälaisen tyyppi tarvitsee sellaisen todistuksen. Mutta mikä tuossa sunkin alustuksessa tuli nyt esiin, niin on just tämä niin valtavan niin perinteiden muutos tässä vuosien ja vuosi, vuosisatojen varrella, että se oikeastaan vaatii sen yhden sukupolven ja kaikki perinteet on mennyt uusiksi. Juuri tämmöinen, niin mikä näkyy keskustelussa näin jouluisin vaikka siellä somessa, niin on tietynlainen historiattomuus mm. siinä, että, että on nämä tietyt perinteet ja se on hirvittävän suuri osa suomalaisuutta, et paljon näkee sitä, että jos ei nämä meidän Suomen niin kuin, tavat kelpaa, niin voi lähteä kotiinsa ja sitten mä silleen, mulla ei koskaan ollut nämä kristilliset tavat, niin kuin, koskaan osaa mun elämää, niin onko mä suomalainen sitten? Ja niin. mihin mä menen? Ja sit se, että just nämä mitä tässä nyt lueteltiin, niin jouluun liittyvät perinteet, niin äh, siis niin Jeesuksen syntymäpäivänä sen juhliminen, äh, jouluevangeliumin lukeminen tai näytteleminen. Äh, hetkinen. Ja siinä ne sitten olikin. Mm. Eli niinku, joulun perinteistä ole kun nämä kaksi sellaisia, jotka kristillisiä. Joulukirkossa käyminen ehkä, mutta siis tosiaan siellä nyt ei juuri kukaan käy. Mm. Niin. Ja sitten niinku, aikuisten joulujuhlat, joku firman pikkujoulut, niin ei siellä ole mitään tämmöistä sisältöä, eikä kukaan sitä kaipaa sinne. Se on jännä, että se pitää olla siellä koulussa ja se halutaan niille lapsille, mutta sitten kukaan ei kaipaa aikuisena sitä sisältöä. Kyllä, mä oon toimistajalle se seime ja ristimään. <lipäätä> Koska on sinne toivottu. Niin, Semmoinen fallinen symbolin murkkaa ja vaalia palvotaan. Pakko oli. Mutta, mutta, mutta siis tavallaan kyllähän siis perinteet muuttuu, mutta toisaalta se on kyllä hyvin sellainen mielenkiintoinen, Mä niin ajattelen, että se on vähän niin kuin köysi, mutta oikein köysihan koostuu mm -hmm. niin kuin langoista, joista yksikään ei ole yhtä pitkä kuin se itse koko köysi, vaan ne aina kietoutuu mm -hmm. toisinsa. Mm -hmm. Mutta tässä tapauksessa ne kaikki langatkin on kovin eri pituisia, mm -hmm. että siellä on jotakin, mitkä voi olla niin kuin todella mm -hmm. sieltä... Kyllä. Muistaakseni kahut taitaa olla ehkä vanhin semmoinen, jolle voidaan... Niin, kuin niin voidaan niin kuin katsoa, puan. Ekyptiä jo ennen sitä. Niin, niin, Joo. niin kuin, Ja tavallaan se... Ei Ihan niin pystyn vertaamaan mihinkään fyysiseen todellisuuteen, mutta jotenkin se semmoinen. Täällä tuli chattiin tämmöinen kommentti Jyväskylästä tuttu Risto varmasti kaikille. Onneksi... Risto. Hei Risto. Hei Risto. Onneksi muutos on ikuista. Tuhannen vuoden kuluttua joku voi palvoa vaikka mustaa aukkoa. Ehkä juuri talvipäivän seisauksen aikaan. Mm. Niin. Venttipäivät. Yksi asia tuli mieleen tästä, joka mun mielestä sopii tähän hyvin. Niin on se, että ö, on kuullut monesti sit sellaista, että miten, miten tota, niin, niin vapaa-ajattelija voi sitten juhlia, ja semmoinen, joka sanoo, että ei, ei usko niin kuin mihinkään, miten se voi sitten juhlia nytkin mainittujen monien pakanallisten perinteiden niin kuin varjossa, niin siinähän se on, se, se on niin kuin samaa, semmoista just niitä nostalgisia ja tämmöisiä niin perinteitä, jotka ovat menettäneet ihan kokonaan sen uskonnollisen merkityksensä. Et, et siis, niistä on tullut pelkästään traditioita ja sellaisia juttuja, joihin tulee jotain niin kuin ihan semmoisia omia fiiliksiänsä. Ja niitä ei kukaan väitä, että ne liittyisi johonkin ihan todelliseen, jota niin kuin kristityt pitävät siis ta taivasta Jeesusta koko omaa uskontoa luonnollisesti todellisena. Ja, ja se on niinku se, tavallaan se ongelma siinä, että niitä kristittyjä sellaisia asioita niin niitä pyrkii karttamaan, mutta sitten nämä kuolleiden uskontojen perinteet, niin ne kelpaa kyllä, vaikka viikonpäivien nimet. Sitten meillä olisi yksi yleisöstä, mutta sinun pitäisi tulla vähän lähemmäs, että kuuluisi tänne. Ai, jos se on lyhyt kysymys, jos on Joo, jo. en, Ei, ei, ei koska Mulla tulee se mieleen, että niin. se on niin mutta lauleille ni niin, sitä ei että ne tekee joululauluja ja kirkossa esiintyy. ei vaikka ne uskonne siihen mutta kirkko pyydetään niitä ja, näin, ja ihmiset tulee niitä kuuntelemaan. Mm. Niin. Mm. niin. kuin Jari pääsi, niin. Niin. Mm. niin. Joka en tiedä häntä että onko, onko kovin uskonnollinen ruotsinkielisessä väestössä ja vissiin Ruotsissa noin muutenkin niin semmoinen tapa kristillisyys on kyllä niin kuin yleisempää. Mm. Mutta, tota, niin, ö, se on, se on jännä joo. Se on yksi vetonaula niihin kirkkoihin. Niin. Ja onhan kauneimmat joululaulut, taitaa olla kirkot niin kuin täysimpiä siihen aikaan, niin. kun järjestetään kauneimmat joululaulut tapahtumia. Mehän ollaan puhuttu, että olisi kiva järjestää semmoinen vastatapahtuma, vastatapahtuma tai näin, nii. että, että tuota, laulettaisiin niitä, ei välttämättä kauneimpia, mutta ehkä niin kuin Tunnelmallisimpia ja iloisimpia parhaita joululaila Ja, ja sanotaan, että kaikille sopivia leemiksi. eikä vaan Niin, että jos olisi koko perheen tapahtuma. Aijaa, no ei sitten Leenä olla... niin paljon. Ei välttämättä niin, pitää vähän miettiä, että minkä muotoinen, mutta tämmöistäkin ollaan pyöritelty ajaisuksena. Oli se, se kiva pois vaihtoehtoista. <köhö> se, va oli... se vaatii taas sitten tämä, Leena esittämä idea, niin ihan pikkuisen enemmän jengiä kuvaan kaksi tonttua, koska siis... Niin. Se vaan, että se vaatii niin kuin se, että se pääsisi käyntiin, tämmöinen idea, mm. ja niin kuin, että se voitaisiin toteuttaa, niin selän taakse tosi paljon ihmisiä, mm. jotka jaksaa mm. sen ö, idean takana seistä ja mm. haluaa sen toteuttaa, niin siihen ei riitä kaksi mm. Hei, se, sen voisikin laittaa tälleen yleisenä julkisena juttuna, kokeillaan tota, niin kaikilla vaparipaikkakunnilla, niin koittaa saada tämmöinen järjestettyä. Vaikka virtuaalisesti tai muuten niin ensi vuonna näihin aikoihin. Ja siis mehän esiteltiin tätä jo erääne teatteriryhmälle niin he oli tosi kiinnostuneita. Tätä hyvänä oli hyvän ajatuksen ja lähtivät heti sanomaan että tää pitää vielä kaupungille että kaupunki järjestäisi tukkateatterille joka oli tänä vuonna palkittu siis aktiivisesta teatteritoiminnasta jollain oliko se 50 000 eurosti vendillä. No niin, niin jos mä en muista väärin sitä summaa. Mutta, mutta ne sanoo heti, että sitä pitäisi lähteä tekemään isommalla niin kuin, kahden vuoden prokkis ainakin, että saadaan siitä niin isompi niin. Tässä olisi niin kuin, todellinen niin. tilaus tämmöiseen. Ja jopa. Risto täältä huuteleekin, tulen ehdottomasti mukaan Tampereen torille, kun lauletaan parhaita <köhön> joululauluja heti, vuo, heti, heti vuoden kuluttua. <köhön> ei huono idea. Risto voi järjestää <köhön> Jaivas sen tuota, oman tapahtuman, sinne saa taustalla. Se pitäisi saada kaupunkiselän taakse, koska sitten ei tule mitä ongelmia. Koska on fyrkkaa ja on niin. tapahtumajärjestäjät kaikki, niin tässä on omalaisensa jengi, joka saisi sen kaupungin seläntaukseen. Tietyt niin. toimijat siellä kuitenkin saa ämyyriensä kanssa laulaa niin. ihan siellä. Mutta mut, kyllä mun mielestä tuonne pitäisi olla sisätiloissa, kuin ei joulukuussa pihalla laulaminen, niin se ei niin. välttämättä ihan ole silleen, että... No, Esimerkiksi itsenäisyyspäivän tapahtumissakin niin on lämmin, torilla ets. laulettu koko... Ämyyryt ulos. Et siellä Lavaa lava ja kaiuttimet ja joku esiintyy ja sitten kansalaulaa mukana. ja siellä parhaimmillaan ollut joku 30 000. Silloin Tallinna joulutorilla käytiin tuossa pari viikkoa sitten ja kylmä oli kuin faan, mutta mm. silti siellä oli lapsia. Niin, nii, silti siellä oli lapsia tota niin, Minäkin olin siellä kaksi viikkoa sitten. No ah, niin. No <laughs> siellä niin, niin tota, eri paikoissa. Niin, niin siellä oli niin kuin joulutorilla Lapset esiintyivät siellä ja tuntuu, että no, siellä oli kuumaa klökiä. Toki se erotus sitten taas suomalaiseen niin lainsäädäntöön, että sitä kuumaa klökiä sai ostaa yhdestä kujusta ja kävellä siellä ympärinsä mukikädessä ja ostaa seuraavasta lisää. Mutta se, että tota, siellä oli kylmä, mutta kyllä siellä niin ihmiset yhtyivät lauluinkin ja muuta. Että se on mielenkiintoista tuossa meidän muutenkin niin eteläisessä veljeskansassamme se, että äh, siellä ollaan jotenkin vielä perinteellisempiä minun monissa asioissa kuin täällä, mutta ei uskonnollisia. Eli siis siellähän, minun käsittääkseni, Virossa ei ole koulussa esimerkiksi uskonnonopetusta lainkaan. Okei. Okay. Ja, ja Sehän tuota, mun, edistyksellistä. En, en ole sataprosenttisen varmaan, että onko heillä esimerkiksi sitten, niin jonkinnäköisiä kristillisiä, ortodoksisia tai katolisia tai protestanttisia kouluja ja muuta. En ole perehtynyt, siihen pitää perehtyä, mutta siis se, että ö, Ainakin se, mitä sanotaan, että jos me poistettaisiin koulusta, niin suuri suurin piirtein vajoittaisiin jonkinnäköiseen anarkismiin saman tien. Ja meillä olisi kaikki uskonnot radikalisoituisi. Pelkä ET-vapauttaminen tuntuu olevan niin, niin ylitse pääsemätön. Niin, naapurimaastahan tai tuolta voi katsoa hyvin, että näin ei ainakaan siellä ole mm. Hyvinkin rauhallinen maailma se. Tuli muuten tuosta mieleen, että kun mainitsit sen, että ennen, ennen vanhaa oli Pukit saat olla punaisia tai sinisiä, niin siis tuo pakkasukko, pakkas pakkasukko. Pakkas niin. niin sehän on myös niin joulukasta periaatteessa tuolla Itänaapurissa, että se tulee niin uuden vuoden aikaan. Niin <köhö> pakkasukko. Sillä on sininen laatus. Mä muuten kaivoin, kun sanott, siitä puhuttiin siitä joulupukista, niin. että onko Coca-Cola-pukki tuonut sen punaisen väri, mutta tässä on esimerkiksi kuvittaja Jenny Nyströmin piirtämä joulukortti. Ja Jenny Nyström on kuollut vuonna 1946. Joo. Ei varmaan ole Coca-Cola-pukkia tuntenut, katsoin kaikki hänen piirtämät joulukorttekuvat, mitä täällä netissä löytyi sille niin kaikissa niin tontuilla on punainen hattu, jossa on valkoinen reunusta ja niin. punainen hattu. Tovi mielenkiintoista. Eli niin. niillä saattaa olla vihreä takki tai harmaa takki, mutta hattu oli aina ihan Joo. tämmöinen Joo. Ja Coca-Cola tuli Suomeen Helsingin Olympialaisiin 1952. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Tämä on varsinainen historia, player, jos nyt tämän kertaa ei kuvi. Minun vauvakuvissa on kyllä musta pukki, siis vaatetukseltaan musta. Jaha. On, kyllä. Tiedän. Mm. tuli mieleen, että äh, ainakaan niinku meidän kotona niin en muista hirveästi mitään äh, uskonnollisia asioita, ehkä joulussa muuta kuin, että on voinut ehkä soja joku joululevy, missä voi kuulua jotain. Iskää sietänyt niitä. Joo. Ja sitten ehkä, et meillä oli kyllä latvassa tähti silloin, mutta tota, nämä on aika pieniä asioita, mistä on ollut kyllä hirveän onnellinen, että niistä on voinut luopua niin omissa jouluperinteissä. Että, että ehkä semmoinen niin perhe ympärillä tai ne tärkeimmät ihmiset, hyvä ruoka ja sauna, niin se on niin kuin hyvä joulu. Niin meillä kyllä aina aatto eteni tietyllä, oikeastaan melkein kellon lyömällä, että niin kuin tietyt asiat tehtiin. Perinteet oli kyllä, mm. mutta siihen ei vaan kuulunut koskaan mm. mitään niin, niin. uskonnollista. Niin tavallaan ne perinteethän elää, jos otetaan täysin muusta kontekstista uskonnosta, niin esimerkiksi joulusaunahan saattaa nyt useammalta jäädä väliin, koska energia. Mm. Ja sitten vähän laajempana, vaikka jouluruuathan on koko ajan muuttunut, lihapitoisemmaksi elintason nousessa ja nyt näyttää no. kasvissyöjien määrä lisääntyvän, joten se ehkä kääntyy. Laatikoiden määrä nousee. Niin, tavallaan joo, ja sitten ehkä sieltä jää. Hmm. Tai en kelvaa. tiedä, jääkö, jättääkö kukaan saunaa lämmittämättä jouluna, just niin kuin energia, no va vaan juuri minkun... se merkitys ehkä kasvaa siinä, että jos sitä nyt se... ei niin lämmitetä, niin siitä Sekin tulee entistä kolme. arvokkaampi. Sekin on paljon Tai sitten se kellotetaan, että sinne ei jää jumittaa. Kuin viisi minuuttia kaikille. Mä itse asiassa käydä, kun se on siinä lähellä, niin äh, tota, kun ollaan kertaa vain kahdestaan, niin on paljon vähemmän logistiikkaa siinä, mm. niin mä ajattelin, ettei käydä Rauhaniemen kansankylpälässä joulusaunassa. Ja siellähän on kiva, siellä ollaan tonttulankin päässä ja lauletaan sitten joululauluja, jotka mm. varmasti eivät kaikki ole sellaisia niin sanotusti kaikille sopivia, mutta minen välitä. Mutta Mut, siellä saa varmaan laulaa niitä muitakin kuin niit veisuja, kun eikö kirkossa nimenomaan mit... ole se, että siellä ei saa, ainakin opettele. Tämä on noin tässä oli niin. kohu siitä, kun ei saanut edes laulaa, että sydämeni joulunteen. Mm. koska siinä laulettiin, että Jeesuslapsi syntyy uudelleen. <tulukseen> Ohi, siitäkin jos nopeasti jos fiksaisi vain sanat että, niin, mutta se oli niin kuin, sinä y... jo kuutta jallopollo juotiin et... uudelleen tai niin mutte sinä ymmärretty edes sitä niin symboliikkaa mikä siinä oli. Hetken että... muuten lauleta että sydämmeen Jeesuslapsi syntyy uudelleen. Sydämeen siis niin kuin... joulunteen mieleen Taas Asus. Jeesus lapsi syntynyt uudelleen. Niin mieleen, niin mieleen. mieleen niin edes niin. mieleen ei saa niin. No se on seipuva, että taas Jallupullo juotiin uudelleen. <laughs> se oli ainakin joskus oli kielletty. Niinpä, kuten tota siis? No, kyllä on hyvä, että on kielletty, minun mielestäni. Niin, kuten tää on? uskonen. No. Siinä ei saa tuollaista laulua. Mutta varmaan saat sitäkin laulua. Minusta on siis <tos> niin. <tos> niin hyvä pointti, että siinä voi käydä <tos> niin päin, että jos se on harminaisten saunaminen, niin se merkitys korostuu. Ja ehkä tulee se yhteisaunat niin nimenomaan, että ihmiset kerääntyvät enemmän. Niin. Koska mm -hmm. siis meillähän on myös taloyhtiössä, että kaikki saunat lämpenee jouluna. <tos> <tos> ja muutaman kerran on käynyt niin, että kun mä siellä pitkään saunan niin joku just ehtii, niin pois kuin kivattaan tai toisinpäin. Että se ei ole kavin yhteisöllistä ollut. Tota, samantyyppinen on mun mielestä vähän niissä jouluruuissa. Siinä mielessä, että niiden merkitys on vähän pienempi nykyään, kuin se ruoka on hyöntäuun. Niin näkyä. <tos> Mistä puhut? <tos> niin sillä että kyllä mä muistan niin pienempänä, että se, vaikka nälkään niin nähty, niin se oli kuitenkin ihan eri asia, että sitä ruokaa oli paljon. Mä mielestä se oli aina ihan hirveetä, koska ne jouluruothan on ihan kama. <tos> siis onneksi meillä on aina ollut makaronilaatikkoja, mutta me ei luultavasti ole joidenkin mielestä suomalaisia olleet. Meillä kerro me niin. joulukotketaan, jos on ollut jo monta vuotta. Käydään nopeasti läpi, niinku, mitä meillä on uunipottua. Ja vielä, niin. että jos sanotaan, että meillä on ehkä niin, muutama minuutti aikaa ennen kuin pannaan striimi poikki. Niin Yhdeksän minuuttia. Jos kelaillaan sitä, että mitä meillä on. Kullakin mä voin aloittaa, niin siis sellaisia asioita, mitä joulussa on oltava. Niin, niin tota, yksi mielenkiintoinen asia, mikä meillä on perinne, joka on siis, voi voi, vaikka siinä sanotaankin huomenna, jos Jumala suo. Niin, niin tota, me, me katsotaan aina, kun Suomen turku juhlistaa joulurauhan, ja, ja tota, niin sit sen jälkeen kaikki pitää olla siihen mennessä te, valmistaja tehty. Ja sen jälkeen tota, niin juodaan yhdet klokit ja saa avata ensimmäisiä suklaarasiat. Ja joulu niin alkaa siitä. Ja, ja tota niin, pois lukien se kohta, missä uskontoallergian vähän niin aiheuttaa semmoisen pienen kutinan, niin, niin si, missä se Jumala mainitaan, niin se on, se on yksi ihan hemmetin tärkeä. Ja sitten on se, että ö, joulusauna, niin se on ihan ehdoton, se on pakko olla. Kyllä, niin joku kuusi pitää olla. Ja, ja tota niin, No, lahjoja pitää olla, vaikka kuinka yritetään sanoa, että aikuiset ihmiset tässä nyt ei tarvitse toisillemme lahjoja mm. hankkia, niin, niin paskat. Kuka voi kieltää mua hankkimasta, Kun se on tärkeintä on se antaminen, mm. ei niinkään se saaminen. Mä haluan salviakkia ja villasukat, mä yleensä aina saan ne. Toivottavasti joku lahjaa <klippi> <mulle klippi> Joo joulu, jos et niin. saa niitä. Niin. Mm. Ja siis yksi joulu en saanut, mutta onneksi olin ostanut itse salviakkia. Villasukat sain kyllä. <klippi> Mutta siis siinä on sellaisia, nyt tulee mieleen, että itsellä on niinku pakko. Ja tärkeintä on se, että jokainen saa sitä tavallaan juhlia. Et ketään niin. ei pakoteta tietyllä tavalla juhlimaan joulua. Meillä kaikilla on omat perinteemme. Meistä kaikki ollaan ihan yhtä suomalaisia täällä, vaikka meillä olisi minkälaiset jouluperinteet. onko teillä joku semmoinen... Niinku, mulle tuo joulurahan julistaminen on semmonen, niinku, tavallaan vähän niinku, pimeä, pahe. <laughs> <laughs> Ni, niin onko teillä joku sellainen... Mitä on pakko olla, että ei ole joulu? No, mulla on tavallaan jääkellarilohi lohi on jo tekeytymässä ja seuraavana on kotikalia. Ne on, no, koska siellä loheen tulee niinku suolaa ja sokeria ja lohta, niin sitä osaan tehdä. Meillä oli niin kuin ennen tosi, niin kuten sanoin, niin kellon tarkasti etenevä aatto. Et se oli, ennen oli vaikea ajatella, että viettäisiin joulua jotenkin eri tavalla. Mutta sitten parikymppisenä, kun muutti Englantiin, ensinnäkin siellä oli ihan erilainen joulu. Ja sen jälkeen mä ravintola-alalla pitkään, niin mä töissä kaikki joulut, niin, niin siitä on tullut vähän erilaista. Ja niinku perinteet on lähtenyt vähän silleen purkautumaan, mutta nyt kun on omia lapsia, niin sitten meillä on tullut uusia perinteitä. Ja nyt mennään esimerkiksi aattona aina minun mummon luokse syömään joulupuuro. Siitä mennään toisille isovanhemmille ja ollaan siellä aattona. Ja me ollaan tosiaan kuusi vuotta miehen kanssa kierrätty pukkikeikkailemassa. Että se, on, se on muodostunut meille perinteeksi ja niin katsotaan kuinka pitkiä perinteitä näistä tulee. Sen oman perheen myötä sitten tulee uusia perinteitä ja lapset, niin. lapset kasvaa toisenlaiseen jouluun kuin mihin on itse kasvanut. Meilläkin kyllä, kun mä meen aina tuonne porukoille, sitten, niin kyllä se joulurauhan julistus sielläkin aina niin on siinä auki, kun se tulee. Lähinnä katsotaan, minkälainen kieli siellä Turussa, onko lunta ja, ja tällaiset. Onko ja, ja, jäässä? Lumiukko tulee heti sen jälkeen. Niin, joo, lumiukko on jäässä sitten. Ja, ja, sitte, ja jo, joulupunkin kuumalle linjalle naureskellaan, että voi hyvänen aika, vieläkään tämäkin tulee. Sitten tota, sit menee aika samalla kaavalla, sauna on ehdoton. Ehdoton juttu tietysti joulusauna ja, ja sitten se on lähinnä se, että se on sellainen niin ainut vuodesta, kun istutaan siinä perheen kanssa ja, ja nykyään sitten vähän laajennetunkin perheen kanssa ilman, että on niin mitkään puhelimet kädessä tai telkkari päällä Istutaan ja vähän aukkaillaan mitä ne vaan saatu sitten joululahjepulloja, niin naukkaillaan niitä ja jutellaan mm. vaan. Se on Monopolia niinku se, ei sitten tapella. Se, <tos> koskaan <tos> ei tapella, enemmänkin aina kuullaan kaikkia joskus uusiakin juttuja porukoiden historiasta, mikä on vähän mahtavaa. Tuota, <tos> meillä me ollaan ihan niin Silloin harvaa kun saa heitä yötä on, <tos> me, me, me, niin, meillä maalaa tota, aina niin on Meillä aika usein niin lautapeli on semmoinen, et joku, joku lautapeli hankitaan yhteiseksi lahjaksi jouluna, joka on vähän silleen, että ö, yleensä käyn tyttären kanssa ostamassa ja me tiedetään, mitä siellä on ja kaikki muutkin tietää, että siellä on jotain. Se voi olla niin Diksittiin tai jotain sellaista, mutta tota, niin, ö, joku joululahjapeli on hankittu ja sitten se sieltä paketista yllätyksenä kaivetaan ja kyllä se sitten jossain kohtaa yritetään pelata ainakin kerran läpi. Onko mitään kommentteja tullut vielä? Öö, ei ole muuta kuin öö, täällä kysyttiin, että mitä se konttoritonttu siellä rapistelee, niin kirjoitin, että konttoritonttu kirjoittaa viestiä studioon, milloin lähetys päättyy, paljonko aikaa ja onko liveessä katsojia jienneet, että konttoritonttu on aina töissä. Ja sitten sanottiin, että voi parkaa. Kirjoitin, että konttoritonttu on työnarkomaani, jolla ei ole muuta elämä kuin työ, konttoritonttu nauttii tekemisestä. No niin. Sen verran vaan että kolme minuuttia enää aikaa tai live, että voisi laittaa teille jonkun ihanan leivintäliiniksi taustamusiikin soimaan. Niin ei, ei, jätetään taustamuusikin soimaan. Te pois. jätitte vielä ristalle vastaamatta, että mitä kuuluu. Soimaan. Hän mitä haluaa kuuluu? sen tietää, mitä kuuluu. Joulun odotusta. On huomenna käyn hakemassa pari viimeistä lahjusta, mitä olen miettinyt. Tuossa. Ja, ja totani, sit varmaan. Täytyy kummipojalle viedä niistä yksi ja sitten siivotaan perjantaina. Meillä on niinku, menee yleensä silleen, että meidän tota, niin toi loppu, niinku, tai se, se viimeiset hetket on sitä, että et siivoillaan ja katsotaan, että kaikki on kunnossa. Ja se niinku alkaa periaatteessa vasta sitten, että kaikki hässäkkä loppuu siihen joulurauhan julistukseen. Siihen asti on niinku hirveä meidänkin päällä. Samaa, että tänä vuonna joulu on melkein loppu, että ei oikein osaa mm. edes rauhoittua. Maanantai, ei... jopa. Maanantai on vapaa. vapaa, mutta, mutta kuulemma ensi vuonna on sitten, jee, paljon enemmän vapaita. <laughs> <laughs> jee. Et, tota, huomenna iltapäivystys vielä, niin ei, ei, oikein, ei yli huomenna. Kontoritonttu siis tykkää kovaa vapaita. Hyvä, kuuluu silti. Kiitos kysymystä. Kyllä, kuuluu alkaa. Saunaton Alka, saunat tulla alkaa. Pitkä putki myöskin tässä sitten. <laughs> Saunatontullahan on tuossa oh, sitten, eikä uutta tullaan. vuotta kato noin synttärit vielä, että mä täytän 1600 vuotta. Yes, onneksi niin. oh. saunat on Hyvin on On, Kyllä, Kyllä. jumlaputki alkaa. Kyllä. mutta oikeastaan tässä lopussa varmaan voidaan kiittää meidän alustaja, tavan puheenjohtajaa Rikusalvista. Aivan mahtava alustus, se oli varmasti monelle paljon uutta. Itsellekin. Paljon on keskusteluaihetta tästä joulusta Myös chatissa kiiteltiin alustuksesta paljon. Kiva, että meillä oli niin paljon kuulijoita. Toivottavasti saadaan jatkossakin näin paljon kuulijoita. Ja erittäin ihanaa, rauhaisaa iloista joulun aikaa kaikille. Ja me luvataan hankkia vähän parempia kameroita. <laughs>